جب پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سدت ہے اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سنگھوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل سرات پر یہ سواریاں بند کے تمہیں پل سرات سے پار لگائیں گے